السلام علیکم ویورز آج آپ ہی کے ایشو کے اوپر ہمارا تیسرا وی ویلاگ ہے اور آج ہم نے کچھ پیش رفت بھی ہوئی اس میں کچھ ہم معاملے پہ پہنچے صدیقی صاحب کیونکہ خدا ملخل کی ایک تنظیم ہے اس کے یہ سیکٹری جنرل ہے کوڈینیٹر ہے انہوں نے کچھ معاملے پہ تحقیق کی اور یہ پرسنلی بھی جا کر وہاں ایس سی سی پی اے اور سائبر کرائم والوں سے جا کے ان کی ملاقاتیں ہوئیں یہ پورا ڈیلیگیشنز لے کر گئے اور وہاں پھر کچھ کچھ پیش رفت بھی ہوئی تو ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ اب تک جو دو ہم نے وی لاک کیے تھے اس کے بعد آپ نے کیا پیش رفت کہ لوگ ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور کہ بھی اب تک ہمارے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا جی کہ کی صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے آپ تو آپ نے دو دن ہمارے گئے اسی حوالے سے اور ہماری ڈسکشنز بھی ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کچھ وعدے بھی کیے تھے تو اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے جی جی شکریہ آشمی صاحب سب سے پہلے تو دیکھیے ہم نے بھی اپنے پچھلے بھی لوگ میں یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے سامنے کچھ نام ایسے رکھیں گے جن کے اوپر ہماری انویسٹیگیشن صافتی حوالے سے چل رہی ہے جی اس میں سر دست ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک اور اس میں اپڈیٹ ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی ان متاثرین سے جو متاثرین ان تین ایپس کے تھے تو ایف آئی اے سائبر کرائم نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے ایک آپریشن کیا ہے جس کے اندر انہوں نے ہماری اس اپلیکیشن کے اوپر تین ایپس ایسی ہیں جن کو انہوں نے بلاک کر دی ہے یہ آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اپنے پلے اسٹور میں جا کے دیکھیں گے ان کو ہٹا دیا گیا ہے کون کون ہے جی سب سے پہلے اس میں آ جاتی ہے لون ہوم کے نام سے ہے پی کے پی کے لون ہے اس کے بعد لون کلب کے نام سے یہ تین ایپس ایسی تھیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو سروسز دی تھیں اور ان کو بند کر دیا گیا ہے سب سے پہلی تو یہ کامیابی ہے تنظیم خدا میں خل کی اور ہماری صحافتی اس شعبے کی کہ جو ہمارے ساتھ ٹیم پوری کام کر رہی تھی اور اس میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایف اے کے سائبر کرائم ونگ کو اور اس کے ساتھ پی ٹی اے کے حکام کو جنہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا توقف فرمائیے گا جی جی کہ کچھ دوستوں نے اس کے اوپر مجھے آج صبح ہی مجھے بھیجے میسیجز جی آپ ذرا ان کو سن لیں جی السلام علیکم سر. سر یہ جو اپلیکیشن کچھ بند ہوئی ہے یہ ان کا مستقل حل نہیں ہے کیونکہ ایکسٹینڈ کے نام پر یہ تقریباً مجھ سے اور بھی بہت لوگوں سے یہ مجھ سے تو تقریباً سات آٹھ لاکھ روپے یہ لے چکے ہیں تو مستقل حل اس کا یہ تو نہیں ہے کریے بند بھی ہو گئے تو جو ہمارے ایکسٹینڈ کے نام پر اتنے پیسے ان کو ہم نے دیے تو اس کی ریکوری بھی ہونی چاہیے اور تقریباً جس جس نے بھی ان سے لون وغیرہ لیے ان کو انہوں نے ذہنی ذہنی مریض بنا دیے اور میرا بھی یہی حال ہے تو یہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کے یہ جو ایکسٹینڈ کے نام پر جو بہت سارا رقم یہ لے چکے ہیں اگر یہ واپس کر دے گورنمنٹ کی طرف سے ان پر ہو جائے تو یہ بہت زبردست ہو جائے گا اچھا اس جواب دینے سے پہلے ایک صدیقی صدیقی صاحب شیخ آفتاب صاحب ہیں یہ صافی ہیں اور ان کے بھی رابطے میں بہت سے لوگ ہیں ان کی بھی آپ انٹرویڈیو پیغام ہیں آپ نے جو پچھلے دنوں ابھی لاک کیا تھا یہ جو لون ایپ ہیں ان کے متعلق یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں ان کو مزید جو ہے نا الجھایا جا رہا ہے اور ان کو نہ بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی ننگی تصویریں ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان کا ڈاٹا ہیک کرنے کے بعد اور یہ ہیکر ہے اور بلیک میلر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حکمران چھوئے ان ان کے جو محکمے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم والے ہیں پھر ایس سی پی والے ہیں جو تمام جو ہیں نا یہ خواب خرگوش میں ہیں اور لوگ لٹے جا رہے ہیں وہ بلیک میل میل کرتے ہیں اور اس پہ آپ نے وی بھی کیا آپ نے کچھ کافش میں کی اس کے نتیجے میں تین ایپ سُنا بند ہوئی گئی ہیں کیا یہ تین ایپ بند ہونے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کبھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سد ترین سزائیں دی جائیں اور اس کو نا یہ جب تک ختم نہیں ہوگا اب یہ لوگوں کو لوگ تو یہاں تک پریشان ہے کہ خودکشیوں کے بھی ہوئے ہیں کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا صرف یہ آپ جیسے صحافی جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ ہماری سمجھتا ہوں گے یہ آپ کی بھی ہماری بھی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے لیکن میں آپ کی کاوش کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا نہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہمارا جو ہے الیکٹرانک میڈیا کوئی چیز اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتی لوگوں کے مسائل جو ہیں نا ان کو کوئی اجاگر نہیں کرتا یہ اس بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ کامیابی عضا فرمائے اچھا دیکھیے نا یہ ایک بنیادی بات تھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے جو ہے مسئلہ وہ کیا تین ایپ ہمیں سے نہیں ہوگی سیکڑوں ایپ کھل سکتی ہیں دوبارہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ایس سی سی پی نے ایک کلاس ففٹین کے تیر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے وہ آپ جب گئے تھے آپ کے علم میں ہی آپ کو آپ نے مجھے خود بھی شیئر کیا تھا وہ تو میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں اصل کلپریٹس کون ہیں اس کے مین کون لوگ ہیں یہ کوئی ایک آدمی کیونکہ کوئی اور معاملات بھی ایسے مجھے لگتا ہے کہ ہے کوا کب نظر آتے ہیں کچھ تو وہ کون ہے اصل ملزم آپ کو کیا نظر آتا ہے کون ہے ذمہ دار کون ہے اس کا جی بالکل دیکھیے ہم نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کی تھی اور ہم نے ناظرین آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں ریویل کریں گے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہماری انویسٹیگیشن دیکھیے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھڑا تو کھرا جو نکلا وہ جا کے ہماری صحافتی تنظیم جو کام کر رہی ہے اس کے اوپر اس میں سرمایہ مائیکرو فائنانس کے سی ای او حبیب الرحمٰن نام کا کہ یہ آپ ان کی تصویر بھی آ رہی ہوگی تو آپ دیکھیے یہ ملوث ہمیں پائے گئی ہیں ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک کی کہ سرمایہ مائیکرو فائنانس کے سی ای او نے سب سے پہلے جو ہے اس چیز کا آغاز کیا پاکستان میں خود یہ دبئی سٹل آدمی ہیں اور پاکستان بھی آتے آتے رہتا ہے یہ بندہ لیکن اب اس کے اوپر بات تو یہ ہے کہ سروسز کیا ہیں ایک یہ لون دے رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ انشورنس کے نام پہ لوگوں کو جو ہے سروسز دے رہے ہیں کمرشل لینڈ آکوپیشن کے نام پہ یہ جو ہے اس طرح کے کام کر رہے ہیں لیکن سارا سسٹم آن لائن ہے اور اتنا یونیک انہوں نے اپنا یہ کیا سسٹم کہ اس کو آپ کو پکڑنا عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے جی اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ ہے پی ٹی اے ہے یہ انہوں نے جس طرح ابھی نوٹس لیا اور تین ایپس کو انہوں نے رموو کیا تو یہ بات بھی اپنی جگہ جیسے لوگوں نے ویڈیو پہ بھیجے آڈیو پہ بھیجے ہمیں कि जी इनके होने से तो कुछ नहीं होता तो असल जो है मामला कहां तक है क्योंकि असल जो मुजरिम है वो पकड़ के जब तक उनको सजाई नहीं होती और लोगों की जो एक्सटेंशन के नाम पर उन्होंने आठ आठ लाख पाँच पाँच लाख लोगों ने पे किया वापस नहीं होता तब तक ये लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे आप इनकी एक ऐप बंद करेंगे दो और खोल लेंगे आप वो दो बंद करेंगे चार और खोल लेंगे तो इसलिए असल तो हम यही पैगाम देते हैं अपने इदारों को भी कि आपने इसके ऊपर एक्शन लिया हम उसको काबिल तहसीन निगाह से देखते हैं लेकिन असल ये है कि आप खुरे को पकड़ें نہیں ہےٹ نہیں ہےکنا نہیں ہے ہم نے کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آشمی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو مین کلپریٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے موروں کو آگے پیش کر کے پکڑوا دیتا ہے کہ صحافی تنظیمیں بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں لوگ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے گورنمنٹ کے اوپر سے پریشر ہٹ جائے اور اصل کاموں کو اپنا جاری رکھتا ہے نہیں جا میں کتنے لوگ اس وقت تو وہ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو آپ تو کو ساتھ لے کر ہائی کورٹ کیوں پارٹی وفاقی uh, وزیر داخلہ کو بنائے ایس سی سی پی کو بنائے سائبر کرائم کو بنائے کیونکہ آج کا لاگ مجھے یقینی پچھلے ویلاگ کی طرح uh, ہمارے سائبر کرائم کی اتھارٹیز بھی دیکھ رہی ہوگی Uh, ان کی نظر سے بھی گزر رہا ہوگا تو ابھی تک اگر انہوں نے جھرجھری مکمل طور پر نہیں رہی اور گڑائی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں مونتے ہوئے وہ باہر نہیں اٹھے ابھی تک ایکشن نہیں لیا تو اب وقت ہے کہ ان پہ ایکشن لیا جائے کیونکہ ہمارے علم میں صدی صاحب اور بات آ رہی ہے کہ ایس سی سی پی کے کچھ لوگ اس کام کار میں ملوث ہے اس جرم میں ملوث ہے جی الزام دیکھیے ہر کام کے لیے ایک سٹیپس ہوتے ہیں. تو ہم نے جو پہلے دو سٹیپس تھے پہلے ہم نے لوگوں کو سامنے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا اب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ جی, کتنے لوگ ہمارے پاس آئے تقریباً چار سے ساڑھے چار سو لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے جی. ہمارے آفس میں تو اب دیکھیے ایک سفیشینٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہے جس کے اوپر ہم جو ہے اپنی مخلت تنظیم کے ذریعے سے وہاں جا سکتے ہیں یہ وکیل فیس بھی لیں گے کہ بغیر فیس کی نہیں دیکھیے اس میں کچھ اخراجات تو ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے خل کا کام ہے تو ظاہر ہے تنظیم برداشت کرتی ہے اس کے اندر لیکن ایسا نہیں کہ کمرشل بیس پہ کام نہیں ہو رہا کہ خالص ہے کہ جہاد جہاد کے کانسیپٹ سے کر رہے ہیں کہ اس سود کے نظام کے اندر جو ایک نئی نئی چیز نے کھڑی کر دی ہے اس کو ختم کیا جائے پاکستان سے اس کے اوپر انشاءاللہ جلدی ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے اور کنسرن اتارٹیز ہیں اور سائبر کرائم ونگ ان کو ان کے اوپر باقاعدہ عالتی نظام بھی ایک چیک آ جائے ان کے اوپر ڈٹ کے رہیں کھڑے ہو جائیں اس ظلم کے خلاف یہ ظلم آپ کے خلاف ہو رہا ہے اور اگر ظالم کے ظلم پر آپ آپ کمپرومائز کرتے ہیں سمجھوتا کرتے ہیں تو آپ بھی ظالم میں شمار ہو جائیں گے ضرورت سمر کی ہے اس کے خلاف جہاد سمجھ کر اس کا خلاف آپ ڈٹ جائیں کھڑے ہو جائیں ان بے شرموں کو بے غیرتوں کو مت کو پیسے ایکسٹینشنس کے نام پر دیں صاف کہہ دے یہ اور کم از کم ان لوگوں کو جو پچھلے بھی لاغ میں ہم نے بات کی تھی آپ کے ریلیٹوس آپ کے رشتہ دار دوست احباب آپ کو چاہیے وہ آپ کو تانہ تانے دینے کی بجائے وہ آپ کے ساتھ احساس سے ہمدردی ان کے اندر ہونا چاہیے اور وہ آپ کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے دوستی کا یہی امتحان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں آپ کو بگاڑ سکتے لیکن ضرورت صبر کی ہے کہ اس قبر کو روکنا ہے اس بات کو روکنا ہے ان کی بدماشی کو نکیل ڈالنی ہے تو اس کی لیے ضرورت اس سمر کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں شامل ہوں اور نیچے جس طرح نمبر بھی آپ کے آرے رہے ہیں ہمارے آ رہے آپ کے پاس خدام الخلق کی تنظیم کے آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں شریک ہوں اب آپ سے اجازت نئے ولاگ پر انشاءاللہ ایک اچھی خوشخبری کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا السلام علیکم